Передусім там, де ви зараз, розкажіть, будь ласка, я правильно розумію, що зараз ну, щось на кшталт ротації або злагодження? Розкажіть, де ви? Так точно, де не хочу називати місце, але після багатьох місяців важливих боїв під Бахмутом нашому батальйону дали певну ротацію, перезлагодження, тренуємося, готуємося, долучаються нові добровольці квардію наступу в батальйон «Свобода», це третій батальйон, і четвертий батальйон четвертої бригади «Рубіж», і готуємося до виконання наступних завдань, які будуть поставлені, поки невідомо які, але… Наша бригада, бригада Рубіж, продовжує виконувати завдання на Бахмутському напрямку. Щодо Бахмутського напрямку, що можете сказати, можливо, з інформацією від ваших побратимів, які продовжують перебувати там, наскільки ми розуміємо, зараз все на етапі вже конкретно вуличних боїв, причому ці вуличні бої відбуваються навіть не в приватному секторі, а в секторі висотної забудови. Як людина з досвідом військовим, можете розповісти ну про особливості таких боїв, а, які вони. Дуже така особливість, що ворог використовує, продовжує використовувати всі, всі тактики, які вони пробували протягом всієї війни, протягом більше ніж року. Це і тактика вогняного валу, так і певними одноразовими групами з такими ваньками мобілізованими або зеками-злочинцями, які працюють у вигляді живої наживки, виявляють там, передню лінію оборони сил, оборони Бахмуту і після цього вже там наступний час, ну, наступну добу або наступні декілька днів ведеться прицільний такий артилерійський, танковий, великокаліберний вогонь для того, щоб подавляти ті чи інші вогнеточки. І Бахмут перетворюється просто навіть не на груду каміння, а на груду осколків від каміння, тому що жодний навіть від багатьох будівлі ці цілий не лишається. І ворог бої ведуться фактично там за кожен будинок, за кожен метр, за кожну вуличку, перехрестя і сили оборони зараз ведуть бої по фактично лінії залізної дороги. От лінія дороги залізна дорога відділяє західну частину Бахмута від східної частини Бахмута певним чином, і зараз сили оборони повністю контролюють ту частину певну західну частину і ведуть з нею дуже успішні бої адже ворог несе надзвичайно великі втрати і сконцентрував свої зусилля саме на просуванні в міській забудові тобто певним чином не можна казати там він послабив вплив але е, стабілізована лінія оборони е, по напрямку траси цих от е, м, Костянтинівка Бахмут okay. часів Яр Бахмут тощо але ну і під цим стабілізована лінія криється е, щоденний щогодинний героїзм тисяч українських бійців, бійців збройних сил національної гвардії власне ми включаємо наших воїнів наживо от коли у них є можливість вони долучаються до нас так само як ви для того щоб от від першої особи розповісти реалії для того щоб глядачі українці не сприймали війну лише як мапу або військову мову генштабу а розуміли буквально от такою Мовою від першої особи, наскільки важко вдається тримати цю лінію фронту? Пане Володимире, цивільні там лишилися у Бахмуті чи, чи вже ну, в ну, таких Такої інформації я не маю, тому що сам зараз там не перебуваю. Угу. Але те, що пам'ятаю по досвіду боїв за рубіжне, за Сєвродонецьк, навіть особливо часу немає а, в боях. А, Скажемо так, слідкувати за цивільними, тому що наша задача – виявляти будь-який рух ворога, наносити вогневе ураження по ворогу, захищати наші позиції, не давати ворогу просуватися, тобто просікати всі його спроби. Була інформація щодо контингенту ворожого, вже далі хочу розпитати, тому що була інформація певний час тому, що от сили вагнерівських найманців, які буквально от такі м'ясні атаки влаштовували, їх підсилили вже підрозділами ВДВ. А, ну, тому, що у них самоціль, от захопити Бахмут. А, чи от ну той час, коли ви були безпосередньо в епіцентрі подій, ви бачили зміну якусь в тактиці ворожих дій? Тобто ці ВДВшники, вони якось проявляли свою, ну скажімо так, більшу підготовленість або діяли приблизно так само, як вагнерівці? Те, що, власне, наші підрозділи, то фактично з 1 січня, коли блазні бункерного діта зганьбилися і не виконали певний свій дедлайн до Нового року взяти Бахмут, то тоді відразу ж на багатьох напрямках ми побачили зміну. Зокрема на нашому напрямку, де ми тоді виконували задачі, вже тоді були введені регулярні частини десантури. Які, ну, які. Це частини, які були поповнені новими баньками, мобілізованим м'ясом після... Знаєте, після того, як ці частини були розгромлені десь під Києвом, під Херсоном або під Харковом, uh -huh. їх -то в декілька місяців навчали е, питоковиту марширувати на полігонах, тактиці там, часів окупаційної війни в Афганістані або е, в Чечні. Цією ці, ці тактикою їх посилали знову на замість е, знищених на той момент е, частини підрозділів приватної військової компанії тому застосування регулярних військ з першого січня фактично відбувається в тій чи іншій мірі і те що зараз відомо то вагнери виконують виключно функцію там штрафбатів тобто живої приманки для того щоб уже потім регулярні частини виявивши наші вогневі точки виносили по ним вогневе одраження але є певні засоби протидії є певні певна тактика протидії і оці от конвеєрні м'ясні атаки теж для ворога не панацею вкотре і вкотре українська армія доводить що сучасно війна це не війна тобто не виграє ці кількістю живої сели так це важлива перевага але перевага в першу чергу має бути в технології в хитрості в розумі в військовій тактиці і в технологіях і ще в підтримці тилу, в дуже-дуже необхідній підтримці тилу. І оскільки зараз ви от маєте таку певну оперативну паузу, злагодження, відновлення, звісно, запитаю вас про потреби підрозділу, куди спрямувати сили волонтерам, які хочуть саме в вашому підрозділу бути корисними. Дуже багато витратних матеріалів, це ті самі, ну, фактично, один пікап на Бахмутському напрямку це там, 5 днів тиждень. Один дрон це так само 5, тиждень, 5 днів тиждень, там, декілька тижнів максимум. Ті самі Бандера Павлери, екофлоу. Все це потрібно, тому що це технологічні речі, які дуже сильно спрощують життя кожного солдата. Це комунікація, це логістика, це мобільність, це ефективність. Тому в першу чергу хотів щоб попросити максимально допомагати нашому батальйону, нашим батальйонам, точніше 3-4 батальйонам свободи.